شوف اسمع, اسمع والله العظيم ما يوجد فكرة تغير قدر الله كلنا منتمنى ما نموت وكلنا نقاوم الموت حنا منتعالج عشان نموت عشان ما نموت ونقاوم الأمراض عشان ما نموت حنا نسافر لدول اوروبا عشان ما نموت، حنا نربط حزام الامان في السياره عشان ما نموت، حنا في الطياره نربط الحزام ونخاف نقول يا رب نهبط بالسلام عشان ما نموت، حنا نضع طفايه حريق في البيت عشان ما نموت، حنا نغلق الباب وكذا متأكد من الكهرباء والغاز عشان ما نموت، كلنا بنحارب الموت ولكن من اخر شيء بنموت، علمتي؟ فالافكار ما تمنع من قدر الله ولا تمنع المصاب، انت توكلي على الله وخذي بالاسباب ولا تحملي نفسك ما لا تطيقي، الله عز وجل امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسالك سؤال، امرنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان ننام ان نطفئ النار صح؟ نعم وقال انها عدو لكم، صح؟ لا. لكن هل بتمنع الموت؟ لا لو طفيت النار ما بموت انا؟ اكيد يعني اذا الله كتب لي بموت أحسنتي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد تموت بسبب غبائك، ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم تموت بيدك، فقال اطفي النار حتى ما تموت وتحت... وتختنق وتحترق حتى ما تموت لأنه سمع بيتاً قد حرق في المدينة فقال أطفئ النار فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس قبل أن تنام لا أطفئ النار حتى ما تموت بيدك بس هذا لا يعني أنه يمنع الموت فأنت خذي في الأسباب وتوكلي على الله وداعي قدر الله يجري والموت لا تمنعه الأفكار السوداء ولا البيضاء علمتي؟ ماذا؟ سيخ؟ ما؟ القلق والخوف اسمعي اسمعي, اسمعي. توكلي على الله كل ذكر الله بطمئن القلب وش قال ربنا الا بذكر الله اطمئن إيه؟ القلوب اعظم ذكر لله وش هو القران القران القران اللي بالقران يعطيك الله فوق ما تريدي علمت اختي يوميا شيخ قلت لك اقرا صوت البقر يوميا يا اخي ليه البقره انت سمعتي ليه البقره كل واحد بقره بقره بقره اقرا العمران اقرا النساء اقرا الكوثر اقرا قل والله، اقرا ياسين، اقرا الرحمن، ليه البقرة البقرة، اقرا الاعراف، اقرا المائدة، ليه كلكم كل واحد، أنا بقرا البقرة البقرة بقرأ. ليه؟, ليه ليه ليه ليه؟ عشان ما يدخل الشيطان، أنتِ عرفتِ يعني تقراي يا رب، أنا بقرا البقرة عشان بس الشيطان ما يدخل، زين اقراي تعبداً أجراً لله، حباً بماذا يريد الله، طب زين عندك سورة باسمك، أنتِ وش اسمك؟ أم محمد أنا اسمي زي فاطمة زين عندك سورة باسمك، بجنسك، تعرفوا إيش هي؟ النساء صح؟ بالله العظيم نعم. كم مرة قرأتيها؟ لسا؟ لأنه يعني من القرآن بس برمضان يعني بس, بس يجي رمضان. رمضان بس اللي لا يا شيخ لا لا لا ما. لا مو رمضان لا على طول اقرأ زين، اقرأ القرآن أجران. من أوله لآخره أه. يا أختي، اقرأ نعم. تنوع، يعني مثلا لو أقول لك الله عز وجل شو يريد بأحكام الأسرة؟ شو الآية شو السورة اللي تعتني بأحكام الأسرة؟ وش هي؟ شفتي كيف؟ النور مثلا النور نعم علمتي؟ نعم. فاقرا انت تنوعي، اقرا قصص القران، اقرا سوره الاسراء او سوره سبحان او سوره بني اسرائيل كما سماها كما ابن عباس. فاقرا التنوع في في في القراءه، ما تاتي بس انا بقرا البقره ليه انا مسحوره؟ قبل قليل كنا نتكلم عن الافكار الموروثه، انا لو قلت لك نامي على هذا الافراش يسبب لك كوابيس، اذا بتنام بتسبب لك كوابيس، صار الناس يربطون سوره البقره بالسحر والجن. شو رايك؟ نعم. صح ولا لا الكلام؟ أصبح نعم. الناس يربطون سورة البقرة بالسحر والجن شو رايك؟ أي حد يقرأ سورة البقرة أنت الآن لو أنا في الباص أو في الطيارة شوف حد يقرأ سورة البقرة يقول آه آه يا مسحورة يا مجنونة ليه من الأفكار السلمية اللي الشيخ أكثر المشايخ يقول من سوره البقرة هم ليه بيقول لك عشان لا يدخلوا الشيطان ثلاث ليال صح؟ نعم يقول نعم. زين الشيطان في داخلك ترى في جسدك يلا اقرا البقره وخليه يطلع برا جسدك تقدري لا يا ليت والله اقدر يا ليت يا سيده الشيطان احنا عدونا عد عدونا مو الشيطان قسما بالله نعم. العظيم ان الشيطان اسلم بكثير من افكارنا علمتي احنا اذا عقلاء لا شيطان ولا مليون شيطان يقدر لنا احنا مو مشكلتنا مع الشياطين ولا مع الجن احنا مشكلتنا مع الافكار السودة اللي ورثناها